Ну, я не знаю, днів три-чотири назад безпілотники літали дуже часто і так два дні підряд, по-моєму, так прямо було видно, що іменно крутяться над нашою територією. Все, ну, протипіхотно. Отакі ось, ось є. Один, ось він уже показав, там яма. Ось це один, а тут другий. був, І там третій. Так, вибивай. Ти читаєш? Ой, що тут набагато? багато. що тут набагато. Шість штук тут і один сарай. Раз, дірочка, два дірочка. Ось ось у раз. А, це у нас звідти проводить. І ото я знайшов тут шарик такий. Гарячий. Все от строїть, то ми от строїмо. А найголовніше, щоб самі живі залишилися. Мінут, якщо бути точніше. 35 без 20. Ото. Ні. Тому що я в 20 хвилин вийшов, дрон літав, і потом послухав... Да, да, да, нікого да, да. не було, ні воєних, нікого вони не почали гатити по собі. Зачем ти? Ну, а в той сенсі я вже против десятку перебивати напроти того хати. Там на одній жилки, наверное, висить. На центральній. Воно у, у сарай влетіло, Да, так, да, так. Да. Ось усе летіло. Я тут крильчатку насобирав, що мені якось. А це воно тирчить, що то за баланка. Хлопці кажуть, стопчики хороші з нього. Аліміні чи що воно таке? Чи дюралі? Казали, чуть стовпки добре дирки б'є. А, дирки б'є. Воно. Косетні, кажуть, косетні. – Ну, наскільки ми розуміємо. Чим воно заряжено, ну б'є воно дебело. Получається. Там на парі... да. <плес> І воно там живе, чи опасне, чи не опасне, бог є. А, ну, а друга, ну, от там, далі, що... за аж за ті хати там огороди і в кінці огородів. Там така сама кажуть, не Ну я, я туди не ходив, не бачив. Там в людей в тракторах і вікна поводували, і машини. І машини, стекла поводували. Прошило на оскрість, а так над креслом, над креслом у стінку стряло. Я напроти вікна кресла стояти, і отак от така дыра тирчить. Я якраз лежав, не сидів. Не сидів, їздив зверху. Ну, десь отак над креслом щикатурку видобала. В моїй кімнаті, а жінка в тій спальні теж сквозні. Ну я не знайшов, де воно. Ну а вікна прошили навскрість. Отам на дорозі був Ото Забор посікло, бачить, вона решетка. І оця по я по траєкторії. Вот там кресло стоит, по траектории вычислил. Я Как раз вот там взрыв где був. То вот тут сидів. Хорошо не в креслі был. А потом я говорю, бак-бак-бах, раза три, наверное. А потом чую стекло щелк, и я лих. Жинка, там я на пол упал. А воно це прошила нас і в стенку. Я в сусідньому домі жову, тут теща з тещом живе. У мене тіло, у них от вікно, дверям пробито. Тут вікно розбите. Ну, Пішліть далі, там ще багато всякого. Щотчик теж пробито. Воно воно з'являло сьогодні. Так, так, воно воно. Одна воронка, вторя воронка. Ось одна, Та. вторя, так? Так, ось Ну, от там контрактора побили, десь від сюди теж. Тут сенс стояв, ну, сенс я загнав туди в гараж, там радіатор пробитий, стекло пробито, двері пробиті. Ти бачи, як постригло шовковицю. Стекло на Т-40 розбило, тут теж порозбивало. На цьому розбило. Радіатор пробило, теж радіатор там. Він стояв, там? я його вчора вже загнав сюди. Так, да, вдома mm -hmm. родичі Я в цій хаті, а вони в тій. Ну як, всі цілі. Всі живі. Злякалися, трошки. Да. Ну то хату не, не залетіло, тому що там висіла є, тряпка. Трошки тряпки навісали, трошки напевно. А так сокла пробило. Та мою робочу машину трохи пострадала. Вона, в принципі, так і стояла, дверка. Бачите? Пробита дверка. Передня. По дорозі, ото ще сьогодні був на Комишувах, уїздив. Ну там так теж, мабуть, штук 5 чи 6 бачив ще дорогою. Коли вони прилетіли, ті не знаю. Ну, а тут около п'яти-шести штук це як мінімум. Ну, самі ж ви їздили чи ходили дивилися, що тут воєнних немає. Що стояла техніка, так техніка ж господарства хозяйства, а не… Як не боюся, якщо не боюся – брешу. Страшно, звісно. Хто не боїться? А куди діватися? Ну, я не скажу, що там бешений патріот страшний, ну просто мені нікуди їхати. Вся родня, все, що в мене було, один я залишився ну, – куди мені їхати? У мене на Западі немає нікого. Ну, нема, я, я тут. Яка різниця, як вони достають візде? Я ні. Я патріот. Я ще в армію збираюся, не беруть. Тут мої батьки, жінки-батьки, живуть. На кого це все оставило?